Чи можна увійти в зиму з кроквами і супердіфузійну мембрану без покривільного матеріалу, щоб можна було виконати монтаж внутрішніх інженерних мереж електроводоканалізації? Так, Ігор, можна, для цього ви можете використати, наприклад, дешеву дифузійну мембрану. От мій досвід показує, що, в принципі, навіть китайська високодифузійна мембрана, от в мене три роки вона накривала деревину в саду, але там була така напівтінь. Тобто до обіду сонце, а потім високі дерева закривали це місце. І ця високодоційна мембрана в мене пророб... пропрацювала 3 зими, 3 роки повністю. Потім в неї посипався цей шар, який там захищає. Але виробники все ж таки кажуть, що максимум під сонцем вона може бути 3 місяці. Ну, я скажу вам так, що цього достатньо перезимувати тобто вважаючи що ви будете все одно вилазити потім на, на дах то рекомендую вам використати просто недорогу мембрану котру ви потім знімете і будете використовувати десь там по хозяйству щось накривати щось прикривати там і так далі але так вона зиму відпрацює